اكتر شي بتعب القلب لما يكون في حكي كتير بدك تقوله لشخص اذاك بس بتحس انك ما لازم تقوله لانك عارف انه ما راح يجيب نتيجة فبتضطر تسكت وتحط بقلبك ويمكن اذا واجهته يقلب القصة على راسك ويطلعك انت الغلطان لهيك اللي فيك تعمله اول شي انك تتجنب قد ما فيك الأشيا اللي بتسمحله يأذيك فيها تاني شي انك ترفع معاييرك شوي شوي بكل الجوانب اللي بتقدر عليها لتحسن من نوعية حياتك وتالت شي انك تبلش تصير جريء بتصرفاتك وردود أفعالك لحتى يحس الشخص اللي اذاك انه الوضع مش عاجبك وصرت قادر على المواجهة